هذا الفروق <تصفيق> هما اللي يقدروا الطالب ديالي يا انني در المثال ما تكونش فوضى يعني ندوز بروح رياضيه يعني روح رياضيه وهذا يعني اولا محمد حماني طلب ديالي يا انني در المثال ما تكونش فوضى يعني ندوز بروح رياضيه يعني روح رياضيه الطالب ديالي يا انني در المثال